السلام علیکم دوستو کیسے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ رحمت و کرم سے دوستو اس وقت ہم لوگ مغل کمپیوٹر کے اندر ہیں اور آج میں آپ کو سکس سیونتھ اور ایٹ جنریشن اور اس سے ابو جو جنریشنز ہیں اس کے اندر میں آپ کو لیپ ٹاپ دکھاؤں گا بیسیکلی لیپ ٹاپ میں نے بھی پرچیز کرنا ہے تو یہاں پہ جو مغل کمپیوٹر ہیں یہاں پہ یہاں پہ بھائی ہوتے ہیں میرے ان سے بہت اچھی دعا سلام ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ ان کی جو شاپ ہے ان کی ان کے بارے میں آپ کو بتایا جائے اور ان کی لوکیشنز ہے یہ آپ کو بھی بتائیں گے اور ان کے پاس جو بھی لیپ ٹاپ سے ریلیٹڈ یا پی سی سے ریلیٹڈ الیکٹرانکس کے جو بھی ان کے پاس سامان ہوتا ہے وہ آپ کو بتائیں گے تاکہ اگر آپ لوگ حاصل پور کے اندر رہتے ہیں یا جہاں بھی رہتے ہیں ان سے کانٹیکٹ کر کے ریزنیبل پرائز کے اندر بہت ساری چیزیں آپ ان سے آرڈر کر سکتے ہیں ہماری شاپ جو ہے اس کا نام ہے جی جی ٹھیک ہے ان کا کانٹیکٹ نمبر کے اوپر چل رہا ہے اور آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے اچھا آپ ہمارے ویورز کو آج کون کون سے لیپ ٹاپس دکھا رہے ہیں کس کس جنریشنز میں آپ کے پاس پڑے ہوئے ہمارے پاس شروع ہو جاتے ہیں جنریشن سے لے کر لیپ ٹاپ ہمارے پاس اچھا دوستوں ان کے پاس ایک تو لیپ ٹاپ ہے جو کہ سکس سے لے کر ایٹ نائن جنریشن تک پڑے ہوئے ہیں یہ آپ شاپ میں دیکھ سکتے ہیں یہ ساری ان کی شاپ دیکھیں یہ سارا سامان پڑا ہوا ہے ان کے پاس ایل سی ڈی مونیٹرز ہیں ایل ای ڈیز ہیں اسپیکرس کی اگر ہم بات کریں تو ان کے پاس اسپیکر بھی پڑے ہوئے ہیں بہت زبردست ان کے اندر وائٹیز پڑی ہوئی ہیں یہ ماؤس ہیں اور اچھی کوالٹی کے اندر ان کے پاس اس کے علاوہ اگر میں آپ کو دکھاؤں ہارڈ ڈرائیوز پڑی ہوئی ہیں اور ہارڈ ڈرائیوز کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ان کے پاس سارا مٹیریل پڑا ہوا یہ لیپ ٹاپ دکھا رہے ہیں جی اس کی یہ ہے جی یہ ہے ایچ پی کا آٹھ سو چالیس جی سکس یہ ہے آئی فائیو ایٹ جنریشن اس کے اندر ہمارے پاس آٹھ جی ہے اور دو سو ہے اچھا اس کی کیا بیسٹ پرائز ہمیں آپ دینے والے ہیں ہمارے کسٹمرس کو یہ ہے پچاسی ہزار اس کی بیسٹ پرائس ہے ریزنیبل پرائس ہے اس کی اچھا یہ اس کے آپ ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایچ پی کا ہے اور اس کے اندر جو ریم ہے سکسٹین جی بی ریم ہے اور اس کے اندر آپ مین سپیسیفیکیشنز یہاں بھی لکھی ہوئی ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو ففٹی سکس ایس ایس ڈی اور اس کے اگر ہم لوگ دیکھیں ایچ پی کا جو لیٹسٹ لاگو ہے وہ بھی زبردست کوالٹی کے اندر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اور آپ کے پاس کون سے ہیں جی اس کے علاوہ مختلف یہ ہے اچھا اس کی کیا پرائز ہے جی اس کی پرائز سر کنفرم نہیں ہے بڑے بھائی ہیں وہ اونر ہیں ہمارے اچھا ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہوئی جیسے یہ لکھا ہوا ہے فور جنریشن میں اور یہ فورٹی سیون کے کا آپ نے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس میں کچھ کنسن بھی کریں گے اگر جو میرے چینل کے تھرو آپ کے پاس آتے ہیں ان کو کنسیکشن کریں گے اس میں یہ سر یہ بالکل فریش امپورٹ ہے جی جی اس میں ہم نے بالکل لوکل پرچیز نہیں کرتے صحیح یہ بالکل ٹوٹلی فریش امپورٹ ہے اور یہ باہر دبئی سے ہمارے پاس हैं अच्छा سے آتے ہیں اچھا مارکیٹ سے آپ کی جی ہاں سر بالکل مارکیٹ ہے اور پیس آپ کو ہمارے پاس ایچ پی ایٹ فورٹی جی ون آئی فائیو فور جنریشن میں ہے ٹھیک ہے فور جی بی اس کی ریم ہے اور ون ٹو ایٹ ایس ایس ڈی ہارڈ اس کے اندر لگی ہوئی مطلب اسٹوڈینٹ اگر آپ اسٹوڈینٹ آپ سے پرچیز کرنا چاہیں تو ان کے لیے یہ اچھے اپشنز ہیں فورتھ جنریشن جنریشن سے لے سکتے ہیں اچھا کے پاس اگر کیونکہ آج کل جس طرح آپ کو پتا ہے کہ سکس جنریشن یا اس سے ابو جنریشن کے اندر زیادہ تر پرچیز کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو لیٹسٹ سسٹم ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو سکس جنریشن کے اندر یا سیونتھ یا ایٹ جنریشن کے اندر جو لیپ ٹاپس پڑے ہیں وہ آپ ہمیں بتا دیں وہ کون کون سے آپ کے پاس پڑے ہوئے اس میں ہمارے پاس مختلف آیا اس میں سر ہمارے پاس ایچ پی میں بھی اویلیبل ہے اس میں ہمارے پاس پیڈ میں بھی اویلیبل ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس ڈیل میں بھی اویلیبل है مختلف کمپنیز ہیں ہمارے پاس تشیبا مے بھی اویلیبل है ڈیل تشیبا میں بھی اویلیبل ہے ٹھیک है और इसके کے हमारे पास پاس یہ دیکھ رہے مطلب پڑے ہوئے اور ان کی جو لوکیشن ہے وہ بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اچھا اوپر ان کے جو اگر آپ نے پی سی بنوانا ہے پرسنل پی سی بنوانا ہے پی سی بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ پی سی یہ پڑے ہوئے ہیں جی بنا کے دیتے ہیں جی جی یہ 6 جنریشن میں آ جاتا ہے اس کی بھی کافی اچھی پرفارمنس ہے بیٹری چلتے ہیں یہ اسپیڈ وائز بھی بہت بہترین اچھا ان کے پاس یہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ بیگس ہیں اچھا لیپ ٹاپ بیگ کی میں بات کروں مجھے تو کی اچھی نظر رہی ہے اچھا ان کے کیا ہیں یہ سر کو میں مل جائے گا بہترین بیگ ہے اس کے اندر آپ وزن ڈالیں آپ کا بیگ خراب نہیں ہوگا اچھا ان کے پاس دو لیپ ٹاپ بیگس بھی ہیں یہ بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں اور چھوٹی ایل ای ڈی سے لے کر اور وائی فائی ڈیوائسیز سے لے کر بہت ساری چیزیں ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں اور ریویو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو آپ تھوڑا سا یہ دیکھ سکتے ہیں ایل ای ڈیز کی ہم بات کریں آپ کے پاس سیمسنگ کی کتنے انچ والی ایل ای ڈی پڑی ہوئی ہے سر یہ ہمارے پاس فسٹ میں لگی ہوئی ہے یہ ہے ترتالیس انچ والی ٹھیک ہے یہ اینڈروائڈ ہے ٹھیک ہے اس है? کے اندر فیس بک گوگل کروم آپ جو بھی ویب سائٹ اپلیکیشن ہو چلا हुँ. سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے یہ ہے 32 انچ میں آ جاتی ہے یہ بھی ہے سیمسنگ کی اینڈرائڈ اچھا یہ میڈ ان کون سے ہیں میڈ ان سیمسنگ ہے ملیشیا ہے یا دوسرا جو ہے چائنا کے ماڈل ہے کون سے ماڈل ہیں یہ سر بیسکلی یہ میڈ ان ملیشین ہوتے ہیں اچھا کوالٹی وائز اچھی چیز ہے سر یہ باقی یہ جو ہے یہ نیچے والی ہے یہ بھی 32 انچ ہے سر ٹھیک ہے یہ سمپل میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ اینڈرائڈ میں ہے اچھا آپ ان کی پرائز بتا دیں نیچے والی کا یہ ساڑھے انتیس کی اور یہ فورٹی ٹو تھاؤزینڈ کے اندر یہ مل جائے گی ٹھیک ہے دوستوں یہ تھی دیکھیں آج کی ہماری ویڈیو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے تو اس ویڈیو کو یہاں پہ ہم کرتے ہیں ختم دوبارہ بتا رہا ہوں مغل کمپیوٹر ہے اور ان کی جو شاپ ہے حاصل پور کے اندر ہے جو جتنی بھی جو بینک ایریا ہے یہاں پہ بالکل نیئر پنجاب بینک کے سامنے ان کی شاپ ہے آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں سکرین کے اندر ان کا نمبر بھی چل رہا ہے تو ان سے آپ کانٹیکٹ کر کے اگر آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے اگر آپ نے پی سی بلڈ کرنا ہے سپیکر چاہیے ہارڈ ڈرائیو چاہیے ایل ای ڈیز چاہیے ایچ اینڈ ایوری تھنگ الیکٹرانک کی ساری چیزیں ان سے مل جائیں گی آپ ان سے کانٹیکٹ فری ہو کے, تو تو اس کے ساتھ زبہ شاہ کو دیجیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاک.